Млину в селі Чорниводи, який для дослідження Амадоки обрали першим, більше півтори сотні років. В середині ХІХ століття його будували як водяний млин. На березі річки – чорноводки, що протікає село. В селах сучасної Городоцької громади саме на цій річці було побудовано сім млинів. Зберігся до наших часів лише цей, розповідає мельник Володимир Рогань. Як я став, вже 21 рік пішли. Другу люту я став. Туди ким, до двох, до ночі я роблю. До Зарані до, до трохи ночі прийду додому і знову приймаю конкурсу. А зараз як? Два дні на тиждень. Прийду рано,